بعدين لوكان ما كانتش مغنية مغنية، واش كانت راح تكون جدو باسا اسلام مسكين اليوم راهي جات لي تحطلو سعدو في يدو كي صح اشتري ومرحبا ومرحبا الكاميرا خفية هذه نورمالمون تفوت في قناة مئة رياضية. لأنها تشرح تقنيات جد متطورة في مجال الفيديو. عرفتوها ولا إسلام. هذه داليلا فنانة نمبر واحد واللي إيه ما يعرفهاش نقولوا له نجمتنا الليلة هي أجمل صوت نسائي في سنة 1997 بالجزائر شحال قديمة هي <تصفيق> مغنية رايوية من بين أغانيها المشهورة يا قلبي حرماني مريولي مريولي تدريش معايا تدريش معايا الفاق أوبا جشر مزيريا معليش أتوسي ما تسويهاش رسيفير وما تديرهاش تأو الجمراء ما يخلوك مصندف موت سخمدطة ومشيت فيها الغلطة درتيها الغلطة كي خلرت في إسلام اليوم راح تتقلب لا دي اليوم نتعب تبش بيش نداء لكل المشاهدين الحصه ستبدا الان. كيف حتى دليله بدات في المجال التحاء الفني؟ شو هي ال هي الـ هي كانت الموهبه مصر اللي كنت في لاكريش نحب نغني نشوف مغرف نرفدها نبقى نغني بها نشوف غوصادون نشوف المرايا نقعد نغني بها باسكا على بالك لاختيستيس دي كروب ما يديكوفريش روحه حتى في لج دو 20 بيا دو 30 ان اللي تكون مهيبه لو دونتاي كيكون عندك من الصغر زعما في عرسكم ما نحكمش بيدو ونطبل فيه وزعما دليلة حاضرة حضره غير لحال <تصفيق> يعني دديلو صح لو كان ما كانتش مغنية واش كانت راح تكون جيدو او <تصفيق> اكبر اليوم راح نشوف نزله قويه بين خصمين اسلام بوزن الدبابه وداليا بوزن الريشه ولا الكونترير لا دي الامرات تبش بيش وروا لي أنه انو كما نقولو دخلها الحبس انا؟ لا ولك تقدرت لي قفة نا صعي صعي صعي قالوا لي باللي شابه دليله دخلها للسجا مهو وانتو ك هاد الوثائق اللي يصدروا غد ان شاء الله في جريده النهار في الجريده العربيه شفتهم انا خرجوا في الصفحه. علاش خلينا نروح لسؤال اخر. بالحبس. لا لا واسمها الكازي ماشي الكازي الموندا. الموندا؟ انا نعرف الموندا تاع الدراهم. اه يبعثوا لك الموندا تاع الدراهم. فور ما تحبناش حقها. هل دليله لا من اجمل الاصوات النسائيه بالجزائر؟ الحمد لله. فرحه انها دليلة من سمعت شي الحبس دليله راح لها الجيزو انا شفت بعيني هذه حاجه اللي حاب نعرفها انا حاب لو سكوب حاب لو سكوب قبل ما يخرج في الجريده ديجا اون جريده ما تخرجهاش كوبي كوبي شنو جري... جريده جريده تاع النهار تاع دوك شوفنا شفنا باللي غدوه في الجريده تاعنا في الصفحه الاولى اش نقولك دير في الجريده وكذا انا نجيبلك الفيديو دير اللي في الجريده لا لا حبس نفهم انا الورقه كي شفتها اتصلت ب تاع الجريده بزمه تاع الجريده وريتها لهم قلت لهم شوفوا شوفوا شوفوا. شوف هادي هو دير كلوسكوب بعثوها لي ها بعثوها لي شكون بعثها لك بعثوها لي لاني اسما ما نقدرش ندير خلاص شوف لي اف بي اي أنا غير ها انا اقلك انا ابوك ولد الماركتل هذا وريتها لك. غدوه انا في الجريده رسميا ما تصدرش الجريده باش تصدر يا آه يا اخو انت ما متفاهمين مصطفى او جاءني من راجلها باش يزيد يشعل النار خليه يهدر معاك كيما هكا من الصباح راه يهدر هدا هدرة هذا شاب خليه يهدر معاك كيما انا مانيش نهدر انا نجاوبه راني نجاوبه على حسب انا مانيش نجاوب راني نجاوب فيه. شاب دليل خليه يهدر معاك كيما هكا تو سامبلون راني نهضر معاها نورمال آخر انا نهضر معاها نورمال. شفتي الفيتي تاع السيد تاع راني نجاوبه انا على حسب عقله راني نجاوبه على حسب ورقته قلت لها عاطيني الورقه اللي وراوها لك وانا هاد الورقه اللي عطاوها لك سا نيكزيست با باسكو انا اوتونك كما رأى وشانت <فت> الزرائي مكانا شهدتها على الحرس لا <screams> يمكن مال انتي عندك معارف على بأحيارك وني حال على بنا بني عندك معارف يخليلي بعبفي نموت على معارفه يخليلي بعبفي نموت على معارفه تخرجت وإلى خرجت ها تحلفي فيه انا معدي ألان حلف فيك. ما في <تصفيق> عندي اعلان حلف خلاص عم بالك يتحلفي فيه عم بالك يتحلفي فيه هيو بعد ويلا حلفتك بك <تصفيق> شباغه <الدين. تصفيق> دير شباغه دير انت واش درتي ها انا ندير لا انا ما نديرش كيما راها صحابك ربي كيفاش صحابك ربي انتي ما انا تعرفين انايا ما نعرفكش انتي سلام يا, <تصفيق> <تصفيق> <من عرفكش. تصفيق> يا خو ما فهمتش اناش تقطع لي الميسيون خو انا ما عنديش الوقت باش نهضر مع انتي انتي كاع ما كي انتي كاع غير شي مشلل نورمال ما تصح هذاش باين شوفينا شوفي ملاه شوفي ملاه واش شوف شوفي ملاه شو شوفي زيدي شوفي املاه ولدك توخ توخ ما تسوى والو تهضر معايا وتقول لي حاجز ما حابس <تصفيق> انت تهضري معايا هكذا انا ما ايه عاد انت شكون <تصفيق> واش ما انت تائب غدوه تعرفي اش تسوي ويو غدوه تشوفي غدوه لكنك تتحول والله المغرب من والله من ما من المغرب من المغرب من المغرب من المغرب من المغرب من المغرب أنا نوري أنا انا مكوبيين لا <هلا> <Wheels> <تضيل> طلق طلق لك طلق طلق طلق طلق طلق طلق طلق طلق طلق طلق طلق طلق طلق طلق طلق ما, ما <Trickle> انا اقول ان شاء الله انا اريد ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت أنا اردت ان اردت الفنان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان أصلاً بديها العلعب ماذا؟ شوف أصلاً بديها أنا غير روش أخذتاني أصلاً بديها عند إيش تاني لي معاك فرش برك لا تتقلق ما هادو وتقابلهم بهادو كيما هاكا أنا ياسين أنا واشنو يا أنا الحاجة اللي تغيضني أنا الحاجة اللي تغيضني أن نشوف واحد ما يستهلش ما بيكون فنان، ما يستهلش ما بيكون فنان يا سلام حتهبلني دوكا حتهبلني شحال عندك أنت يا أنا مش فنان والله <والدعك> أنت ماشي فنانة أنت أوفيسيال ماشي <والدعك> فنانة <سؤال> تحبي ولا <والدعك> <سؤال> تكرهي استفاق قلت جبت لنا هنايا حبيبنا هدايا خرجوا ولاد براسك أنا ماشي فنانة أنت دروك على راك مقابلني كذا ####نتايا على راك مقابلين صبر# صبر# صبر# أشي# يا أخو ما فيستا؟ كيمون ليك إيه. السلام خلاص يا يا يعني بعت راجلي طيبك يضربك ولا يدير السلام عليك جيبي راجلك ما هضر معه خلاص ما كان ما دخل انا عندي ايميسيون معاك نتايا واش دايره معاه خلاص ها <تصفيق> آه. شدها. شدها. شد هذا يقدر يخلع عليا لو ولا خلاص كمل كمل باش انا هذا مينا بيقول لي بلي حبسو هاد الصوالح هاي خلينا نكملو خلينا هو انا اقول لك انني في لك باش اقول لك انني في دارك، انني في في انني اقول لك ما اقول لك انني اقول لك سعدي اقول لك انني اقول لك انني اقول لك انني اقول لك انني اقول يا سبحان الله لك انني اقول لك انني اقول لك انني اقول لك انني اقول عمك جبتي لي يوم بعد ها شموك فاز خرجت لا انا مربي عليك انا مربي عليك اي شوف شغال. شحال انا شاني حبس انا انا انا انا انا ما نبيعش الغبره انا ما نبيعش الغبره أه؟ ها انا ما نبيعش الغبره اي زعما انت أنا ما نبيعش الغبره وتا واش تبيع الغبره نتايا تا واش بيع الغبره تا كاسيمه تسواهاش را وما ما ديرهاش مالك حتى وجمره ما يخلوكش، مصندك هذا كان راه مش بلاستيك انا راني مخلوعه فالنهار كيفاش جابتك جابتك هنايا قسم بالله العظيم تزيد لي هاك وزيد ديري ليها انت تمايل تمايل، والله ماني نحسبك انت على كي تقدري وحدك على بالك صح راكي تقدري وحدك ان شاء الله اش قالت لي نقيمك ونحسبك انا بقايش نورصا كيما تاع نيكوتين معليش نيكوتين نيكوتين هو... هو ما يحوش روح راس حاب القبر ميحوسين ليكروه أوه أنتي انت أنا الغبرة أنا أنا آه... أنا الغبرة أنا <مكتنين> ####غبراء أنا نبيع الغبراء... سير سير يا سير# سير# سير# يا سير# سير# سير# سير# سير# سير سير سير سير سير سير يا سير خلاص يخرج نخرجوها نخرجوها. لي ليميسون. امين انا ما نفوتش هاد يا هذا هو يخرج وانت واش بك اسلام اسلام اسلام دوكا راك معايا دوكا بزاف ولا بر بزاف يا سكت شويه سكت شويه خلاص سد من روحك في علمتيهم خلاص خلاص قلت لك خلاص دليلة دليلة دليلة دليلة دليلة دليلة دليلة دليلة دليلة دليلة دليلة فنانة نمبر وان ما عجبكش الحال دز معاهم إسلاً. إسلاً. يا إسلام أنا نهضر معها دقيقة. أنا نهضر معك أنا تاني أنا نهضر أه دليلة دقيقة دليلة الأولاد خط روحك دليلة دقيقة بالله دقيقة. إسلام إسلام إسلام إسلام إسلام حربة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 لا إيه بتو تضحك <تصفيق> تضحك وش بغينا؟ تفرت تفرت سمحونا لا خسرنا معكم ولا أنا ما ما قلتش كل كبيرة يعني اليوم في النهار جامي جيتي <تصفيق> جامي جي كل في لا طمنا النهار ويعني Fred, let's don't